واليقين أعلى درجات الإيمان بالله رب العالمين فأسعد الناس في هذه الدنيا وأسعد الناس في الآخرة من كمل يقينه بالله عز وجل وهذا اليقين يذوق الإنسان به حلاوة الإيمان ولذة العبودية للرحمن وما سكن اليقين قلب عبد إلا فتحت في وجهه أبواب السعادة في الدنيا والآخرة هذا اليقين الذي خلق الله من اجله السماوات والارض وما من ايه في هذا الكون زمانيه او مكانيه ليليه او نهاريه حاضره او غائبه الا وهي تدل على اليقين بالله عز وجل طلب هذا اليقين انبياء الله واولياءه والعلماء والحكماء حتى قال نبي الله الخليل بلى ولكن ليطمئن قلبي قال أولب تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي أريد درجة أعلى وأكمل إنه عنده اليقين ولكن يقين الرؤية مع يقين المعرفة أكمل وأعظم وما كان في نقص صلوات الله وسلامه عليه اليقين هو المعرفة التامة بالله رب العالمين وما من صفة من صفات الله عز وجل إلا وهو يوقن بها دون أي شك أو مرية. وإذا كان في نعمة اعتقد الفضل لله على أتم ما يكون الاعتقاد. وإذا كان في نقمة قوي يقينه بالله جل جلاله أنه سيجعل له من أطباق السماوات والأرض فرجا ومخرجا. وقد يرى الموت أمام عينيه ولكنه بيقينه بالله جل جلاله لا يمكن ان يتزعزع ايمانه ولا ان يضعف يقينه ولا ان يضعف تعلقه بالله جل جلاله نعم انه اليقين الذي جعل الله به النار بردا وسلاما على ابراهيم القي في النار فجاءه جبريل وقال يا ابراهيم وهل لك من حاجه قال اما اليك فلا وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. فما انتهى منها حتى قال الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما عناء الله إنه اليقين الذي وقف به موسى عليه السلام أمام البحر تتلاطى الأموات والعدو من وراء ظهره فالموت أمامه والموت من ورائه والخوف والقلق مع اصحابه في اصحابه وهو خوف السجيه والطبيعه والجبله قال اصحاب موسى انا لمدركون انظر انا للتوكيد اللام مدركون التعبير بالادراك قال كلا كلا انا معي يا ربي سيهدين إن معي ربي انظر أصحاب موسى قالوا إنا لمدركون فقال موسى عليه السلام إن معي ما قال معنا اليقين أعطاه الله جل وجلاله لهذا النبي كليمه وحبيبه فما كان إلا أن قال الله فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فأوحينا الفاء في لغه العرب تدل على العطف على التعقيب المباشر حتى كان بعض ائمتنا ومشايخنا رحمه الله عليهم يقول والله ما انتهى موسى من قوله معي ربي سيهدين، ما انتهى من نون سيهدين حتى جاءه الوحي، اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فاصبح الجبل كالطود كالجبل فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لان الله قال للبحر ان ييبس فيبس وقال للامواج ان تقف وقفت وقال سبحانه وتعالى وحكم ولم يرد قوله وحكمه سبحانه وتعالى اليقين قوه الايمان بالله جل جلاله هذا اليقين الذي ترى صاحبه قالبه في الارض وقلبه في السماء تخاف الناس وهو لا يعرف الخوف امن بامان الله جل جلاله اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا وانظر هناك اصحاب موسى ان معي ربي لكن هنا ابو بكر رضي الله عنه قال قال الله تعالى حكايه عن نبيه لا تحزن ان الله معنا ما قال صلى الله عليه وسلم ان الله معي لان أن أبا بكر رضي الله عنه كان على يقين بالله جل جلاله حينما ترك ماله وأهله وولده مهاجرا لله جل جلاله وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى أبو بكر رضي الله عنه من أبو بكر في إيمانه ويقينه وعبوديته لله لله ربه من هو أبو بكر الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا من هو أبو بكر رضي الله عنه صديق الأمة الذي حمل بعد النبي الغمة أصابه الكرب لهذه الأمة وفضله الله وشرقه وقدمه على غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدت الخوخات إلا خوخته وكان له من الفضائل والمناقد ما لم يكن لغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الامه بما في قلبه من اليقين الله جل جلاله واذا كمل يقين العبد ظهرت اثار هذا الكمال اول ما تظهر في توحيده واخلاصه لله جل جلاله فتجده اصدق الناس عبوديه وتوحيدا واخلاصا لله سبحانه وتعالى ولا يمكن ان يلتفت لاي شيء سوى الله جل جلاله. ان نزلت به المصائب لم يلتفت لا للمشعوذين ولا للمنجمين ولا للمرجمين ولا للكهنه ولا للعرافين ولكن تعلق بالله رب العالمين. وجد ان الله غنى عن ما سواه. انه اليقين الذي يجعله لله عبدا لله لا لاي شيء سواه. وان اصابته النعمه وجدته من أصدق الناس شكرا لله وذكرا لله وخوفا من نقمة الله في نعمة الله كل هذا لا يمكن أن يكون إلا إذا عرف الإنسان ربه عرفه بأسمائه وصفاته ودلائل وحدانيته وشواهد عظمته وربوبيته في سماواته وأرضه كل ما في هذا الكون يقودك إلى اليقين كل لحظة من عمرك تطرقك وتطرق فؤادك هل ازداد إيمانك بالله جل جلاله؟ نعم عجب والله أن الناس تجدهم يعظمون الدنيا ويعظمون وسائلها ويعظمون ما فيها من الأمور الحسية المادية الظاهرة ولكن قل لا أن يعظموا رب العالمين وإله الأولين